To asi jo, kdo by nechtěl. Tak asi každý by chtěl víc peněz, aby byl nějakým způsobem nezávislý. Ne, nechtěla bych víc peněz. Hmm. Tak samozřejmě peníze jsou bohužel celkem zásadní věc, takže určitě by se nějaké peníze hodily. Ale nemyslím si, že by to byla nejdůležitější věc na světě. Tak asi mi stačí, co mám. <laughs>